Слава Україні, шановне панство! Сьогоднішня наша розмова надзвичайно гостра, політично-історична. Ми вже звикли з огляду на нашу складну історичну спадщину, що видатним провідникам українського суспільно-політичного руху і культури виголошують анатеми в церкві. Але ми з вами у 21 столітті дожилися до того, що оголошують нам анатеми тепер на щастя не в церквах, а оголошують в судах. Отже, ми сьогодні поговоримо з вами про дикі рішення одіозного, окружного адміністративного суду міста Києва. Вже неодноразово ми з вами про це говорили, тому що своєю працею інтелектуальною у цій програмі генукраїнців ми спростовуємо ці жахіття, які нам накидують через абсолютно нереформовану судову гілку влади за попереднього чарівно-казкового в лапках президента та й теперішнього також. Отже, на нашому екрані ви зможете побачити рішення Укружного адміністративного суду, який заблокував святкування, пошанування, відзначення вісьмох видатних постатей нашого суспільно-політичного життя і культури. Ці постаті, яким оголошено анатему, підлягали, так би мовити, дуже ретельному аналізу з боку суддів упродовж року. Отже, що це за постаті і в чому їх звинувачують і про яку постать ми сьогодні з вами поговоримо? Складно виголошувати ці абсурди, які приписують тим особистостям, але аби ми розуміли, що наш ворог зосереджений не лише по бік кордону українського, а що наш ворог зосереджений всередині нашої держави, і зокрема у Верховній Раді, і зокрема у наших судах, то, напевно, треба знати, що ці наші вороги проти нас виплітають. Отже, анатему оголошено вісьмом видатним провідникам українського суспільно-політичного руху. Серед них і наш сьогоднішній герой – Іван Полтавець Остряниця. Дуже цікава постать правого українського руху першої третини ХХ століття і глибше, ніж перша третина ХХ століття. Отже, як цей одіозний окружний суд від Порошенка Зеленського, бо це їхнє спільне творіння, ідентифікував Остряницю? Тряницю Полтавця. Що про нього кажуть? Його називають Портнови і Іжи з ними нацистом, помічником Альфреда Розенберга і Еріха Коха. Його називають главою українських казаков-нацистів. Ну це на грані фолу. Козаки стали нацистами, панове. Можемо з того пороготати. Щоб вам ліпше це слухалося, то можете собі чарочку кунячку навіть наповнити, аби розуміти, наскільки ворог всередині нашої країни тупий, безлузди і нікчемний. І наше основне завдання не просто інтелектуальну силу показати нашого історичного проводу, а висміяти тих ідіотів, які подають такі рішення до Окружного суду, і Окружний суд їх підтримує. Наступна постать – це Василь Левкович. Отже, суд, а зокрема, Окрема Партнов, оцей прихвостень Януковича, називає Левковича комендантом української вспомогательної поліції в Дубно. І приписують Василеві Левковичому, начебто він убив 5 тисяч євреїв і тисячу поляків. Хочу нагадати, що Львівська обласна рада свого часу нагородила Левковича винятковою відзнакою, так само, як і нагородила його свого часу і Українська головна визвольна рада. І я дуже тішуся, що ми е, е, нашою сконсолідуємо групою проєкту гено українців зробили студію про Василя Левковича і розповіли там правду про цю видатну постать, шляхом якої без сумніву ми йдемо і будемо йти далі. Третя постать це е, Улас Самчук. Так, от цей прихвостень на прізвище Петров Уласа Самчука назвав антисемітом. Чесно кажучи, панове, я не знаю, що це означає. Я знаю, що означає Українофов в нашій державі, і знаю, що треба ухвалювати закон у Верховній Раді, аби боротися з українофобами, які жируть наш святий український хліб, але похаблять нашу історію. Далі наступна постать – це полковник Української повстанської армії Василь Сидор. Його також суд разом з Портновим називає воєнним преступником. І що він там ще робив? І учасником масових убивств тих самих – євреїв і поляків, і каратільних якихось операцій, які начебто Сидор здійснював в Білорусі. І перегочимо з того, шановне панство, і перегляд Дякуємо наш ген українців про те, де ми показуємо велич постаті Василя Сидора, який очолював рух, націоналістичний рух на Закерзоні. Далі, панове, ця брудна рука Окружного адміністративного суду від Портнових зачепила і нашого літописця 20-го століття, унікального українського письменника, нашого великого епіка, а саме Юрія Липу. Його також названо нацистським колаборантом і автором ідеї о государствах, Важності еякуляцій українців і яйцеклеток українок, панове. Це не діагноз психіатра тут виписаний. Це те, що є у поданні Портнова до Окружного адміністративного суду. Я думаю, що після цього вам всім захочеться прочитати шедевральну працю Юрія Липи «Призначення України» і не лише «Призначення України», і ще раз переглянути наш ген, де ми розповідаємо і про батька, і про сина одночасно. Ще одна постать викликала в Портнова неймовірний судомий і панічний страх перед українським національним рухом. І це, насправді, дуже гарний сигнал, панове. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. І якщо Портнова так колотить, що він звертається до адміністративного суду, аби ми з вами не вшановували тих постатей, і не заходили у їхнє життя. Отже, що ж це за постать ще? Це постать видатного українського науковця. Цього науковця, який є засновником української національної географії. Цього науковця, який створив дивовижний проєкт, який і сьогодні є джерелом нашої правдивої інформації, а саме енциклопедії українознавця. Того науковця, який був натхненником створення дивізії Галичина. Бо для того, щоб побороти московського ворога, слід вступати у спілку навіть з чортом, як казав свого часу Степан Бандера. І дивізія Галичина виконала свою виняткову роль у визволенні українців від московської колонізації. І нарешті, шановне панство, Ще одна постать – постать Андрія Мельника. У чому звинувачують Андрія Мельникова? Партновий і окружний адміністративний суд тепер, у 2020 році. У тому, що він нацистський колаборант. У тому, що він організовував воспомагательну поліцію в окупірованому Києві. Я далі вже навіть цього маразму не читаю, тому що Мельник – одна із найяскравіших постатей нашого національного руху. І саме таким шляхом маємо йти і сповідувати цю ідеологію далі. І врешті ще одна постать, яка потрапила у цей анатемний список, від Окружного адміністративного суду – це Василь Галаса. Організатор Василя Галасу називають організатором єврейських погромів. Чуєте? Учасником унічтоження, унічтоження польського населення. Господи, лию, сльози і страждаю. Отже, звідки взялися ці маразми? Виявляється, найактивнішу участь у виписанні ось тих маразмів проти видатних українців брав такий собі странний чоловічик. Я вам назву прізвище цього. Цього чоловічка. І процитую, як ми, його, як ми це маємо у цьому документі від ОАС. Судний процес, пише Портнов. Судний процес проходив майже год при консультативної і експертній поддержке руководителя Єврейського комітету України Едуарда Далінського, вкрай одіозна істота у нашому просторі. Удовлетворен торжествує портнов в повному об'йомі. Отже, що тут ми можемо відповісти? Відповісти ми можемо лише нашими потужними знаннями про ці постаті. Саме це ми і робимо у проєкті ген українців. Тому Сьогоднішня наша студія, шановне панство, про цього чарівного чоловіка, якого ви вже бачили на екрані. Один із його сучасників казав, що він одягався так і поводився так, начебто зійшов з історичного портрету. Тобто кілька наших слів сьогодні про полтавця Остряницю, Івана Полтавця Остряницю. Це дуже цікавий представник правого руху, у 20 столітті, в першій третині 20 століття і в середині 20 століття, тому нам надзвичайно важливо цей калейдоскоп правого руху підносити на поверхню, аби ми не були загнані у цю огидну соціал-демократичну пастку, яка постійно крутиться у нашій свідомості а-ля Грушевські, Винниченкі і Петлюре. Себто українці тоді мали ще інший політичний спектр бачення. І саме цей інший політичний спектр бачення у нашого ворога викликає просто дику реакцію, яку я вам щойно зачитала від Портнових і Далінських, бо вони завжди разом об'єднуються проти націєцентричних українців і тих українців, які мислять націоналістичною парадигмою, хоча би тому, що націоналістичною парадигмою мислять поляки, хоча би тому, що націоналістичною парадигмою мислять, мислять угорці, так зрештою мислять чехи, німці і так далі. Отже, шановне панство, на екрані ви побачите зараз фантастичну цитату від цього чоловіка Івана Полтавця-Остряниці і ця цитата буде основним ключем до пізнання його світогляду. Тільки незалежна національна держава, я хочу, щоб ви звернули увагу ось на цей концепт, національна держава не просто держава, бо ми вже знаємо, що таке квазідержава, радянська держава, ми вже знаємо, що таке сьогодні держава, сьогоднішня держава потребує іншого прикметника, олігархічна держава, а про яку державу говорить Полтавець Остряниця. А він каже, тільки незалежна національна держава дасть українців, українському народові можливість існувати і розцвітати. Ось він базовий контекст від людини, що представляє правий рух Україні. Тільки лицарським духом, сильна глибокою вірою і любов'ю до батьківщини напоєна військова сила збудує незалежну державу та оборонить її від ворогів. Тобто наступний концепт, який дарує нам полтавець Остряниця, це військова сила. Не буде національної держави, якщо не буде потужної армії. Але якою має бути ця армія? Ця армія має бути національною, бо вона також може бути інша. Ось в чому полягає Свою рідність, правого руху. Він завжди наголошує на етнічному началі кожного народу. І далі, тільки віками вироблені жертвою крови, зверніть увагу на цю форму крови, це та, яку нарешті повернуто в правопис, але окружний адміністративний суд, той самий Партновський суд, скасував правопис, апеляція на розгляді. Отже, тільки віками вироблені жертвою крови предків наших, освячені лицарській традиції, дадуть силу Непереможно нашій армії. І третій концепт, на якому я би хотіла наголосити, шановне панство. Наші традиції. Отже, національна держава, отже, національна армія, отже, національні традиції. Синтез тих трьох речей, врешті-решт, може дати українцям самостійність і соборність. Що ж недоброго у цій думці від е, е, Івана Полтавця Остряниці. Я думаю, що надто влучно вона вбиває нашого ворога на ідеологічному рівні. Тому ворог так смішно і так по-сатанинському реагує через свій спеціально створений і викликаний Порошенком суд. Отже, рухаємося у глибину життя Полтавця Остряниці. «Нащадок козацького роду гетьмана нереєстрованого». Козацтва Якова Остряниці. Ви також побачите його у нас на світлині. Засновника Чугуєва на Слобожанщині. Це для нас дуже важливо, що саме Чугуєв, Заснував його предок на Слобожанщині, бо, за одними даними, Остряниця вчився, чи Полтавець. Бо Остряниця – це те, що він собі потім дописав у своєму подвійному прізвищі. Бо, за іншими даними, він вчився саме в Чугуївському військовому училищі. Отже, генеральний писар канцелярії Павла Скоропадського. Як його називали? Як бачили і сприймали його тодішні сучасники? Не завжди можна цьому абсолютно вірити, треба зіставляти Кілька думок, аби виробити собі загальний портрет цієї людини. Але все-таки за деякі словесні гачки ми з вами зачепимося і зайдемо у внутрішній світ того чоловіка, вшановувати якого забороняє нам Партнов і какой-то Едік. Отже... Що каже Лепинський? Постать надзвичайно пасіонарна у нашій суспільно-політичній думці. Постать, яка представляє консервативно-монархічний напрям, блискучий, фантастичний, дивовижний стиліст, етнічний поляк, який подарував усе своє життя служінню української національної ідеї. Просто знімаємо капелюха перед Лепинським. За це його вибір, син українського народу. Нещодавно видана така праця, присвячена власне йому. Що він каже про поляків? Олтавця Остряницю. Це отаман Руїнник, якому в голову не приходило бунтувати проти чужого монарха, але він готов кожної хвилини бунтуватися проти свого українського гетьмана, при якому він вийшов в люди і став генеральним писарем. Ось така думка пекучого В'ячеслава Липинського. Чи можемо ми її прийняти на віру? Думаю, що ні. Будемо заглиблюватися далі. Отже, сучасник Остряниці, пан Євтимович, який був присутній на одному із офіційних прийомів при дворі гетьмана Скоропадського, а гетьман Скоропадський відновив весь цей шляхетсько-аристократичний український цеременюал, і за це йому велика дяка. Казав про остряницю так. Ви посмакуєте і мову, і посмакуєте одночасно щирість людини, коли вона описувала полтавця-остряницю. Класичний взірець українського мужського типу, вище середнього зросту, сильно збудований, стрункий. Добре вигімнастикований. Подивіться, яка чудова форма. Берімо собі її в словниковий запас. Із рівним носом, і з чорновогнистими очима, з підстриженою підгичку, чорно кучерявою чуприною, з невеличким пушистим вусом, що відтінював гарно вирізані вуста. Уявляєте? Художницький опис. Гарно вирізані уста в чоловіка. Як це звабливо? Що далі? А далі крутимо педалі. Бо. Боже, неймовірно красивий чоловік. Як же ж він одягався? Одягався розкішно, ревно дотримуючись чогось стародавніх звичаїв у дорогі кармазини з безцінною дамаскою прибоці, підперезаний дорогим золототканним шалем, у жовтих сап'янцях, на яких мелодійно подзвонюють у підібраних тонах срібно-позолочені дорогі сніцерської роботи остроги» стилізовано скопійовані із музейних взірців. Ось вона, українська аристократія, українська шляхта, яка демонструвала цю внутрішню гармонію і зовнішнім виглядом. І порівняйте з тим, що си тепер українець може вбрати. Господи, милосердний, краще заплющені очі тоді мати. Тобто, ніби зіскочує він зі старого портрета, Казав, говорив він, що дуже важне, дуже доброю українською мовою, коментуючи запозиченими зі старого словникарства архаїзмами, кокетуючи тими архаїзмами. Тобто людина була заглиблена в епоху своїх предків. Людина була козацька від Кінчика нігтів на руках до кінчика нігтів на ногах. нікому не вдасться з українців вичавити оцього козацького духу. З Малку Іван народився, перепрошую, народився він в Балаклеї. Село Балаклея – це за однією інформацією на святій нашій Черкащині. За іншою інформацією, він народився в унікальному селі, виспіваному Шевченкові, а саме в Суботові. Змалку цікавився історією та культурою України, непогано малював, добре володів пером, був прекрасним оратором, шанував свій козацький рід і, звісно, що мріяв про військову службу. Батько охарактеризували полтавця-остреницю так, як великого знавця, Предворної етики і звичаїв побутовщини із часів давнішої Гетьманщини. За одними даними він закінчив, зокрема за даними Скоропадського, він закінчив Єлисаветградське училище, за іншими, як я вже згадувала, Чугуївське. Але це для нас не так важливо. Служив офіцером у пішому полку на Кубані і є учасником Першої світової війни. Тобто його дитяча мрія – бути військовиком, звісно, що здійснилася, і він до цього доклав неабияких зусиль. Революція застала його у Петербурзі. Але там у Петербурзі він не змосковився, не пішов служити ні білим, ні червоним. Навпаки, цю революцію в Московії він використав як шанс створення для української військової сили. Саме там у Петербурзі, як кажуть дослідники, до речі, поважного дослідження, на мою думку, про полтавця Остерницю ми ще немаємо, але ті, які побічно торкаються його постаті, Власне, кажуть, що тоді його політичний світогляд вже був сформований. Формувався він під впливом його матері, яка неймовірно любила свого сина. Батько відійшов у вічність рано, тому вплив був саме матері. Отже, його політичні погляди – це монархічний ухил, і його політичні погляди – це створення незалежної української держави, але не просто держави демократичної чи соціалістичної, а держави національної. Тому абсолютно не дивно, що саме там перебуває в Петербурзі, він поставив перед собою колосальне завдання повернути в Україну вивезені царською адміністрацією козацькі прапори та клейноди. Тому що це не просто ритуальні якісь речі, це насправді історія, яка творить сучасність. Все українське має, звісно, бути в Україні. І кожен народ шанує ці історичні архетипні пам'ятки. Отже, шановне панство, повертається він в Україну і відразу ж в Україні береться до створення військової сили. Своєрідність його мислення, порівняно із іншими представниками військових рухів в Україні, полягала в тому, що він вважав, що Україна у... Побудові своєї армії чи своєї мілітарної сили має спиратися винятково на козацтво, на козацтво як цей історичний феномен, який залишився в крові українців. Це, напевно, цілком логічно, я так думаю. Отже, він створює загони вільного козацтва, які стихійно почали виникати по Україні, щоб захиститися від більшовицької орди, і, врешті-решт, щоб захистити Центральну Раду, яку, звісно, на ту пору сприймали в 17-му році як свій орган. І Очевидно, Остряниця-Полтавець тоді і не думав про те, які у нього конфлікти будуть із Центральною Радою. І ці його конфлікти почалися щойно від того часу, коли він вирішив легітимізувати цю структуру військового козацтва і скликати Перший козацький з'їзд. Цей козацький з'їзд, як Поважна історична подія у нашій мілітарній історії відбувся 3-7 жовтня 1917 року в Чигирині. З'їзд, який е, організаційно закріпив козацтво як політичну і військову силу. Надзвичайно цікаво, що розкриває нам вул'юнтаристичний характер Остериниці. І це так дуже важливо мати вул'юнтаристів не лише в нашій історії, але в сучасному дні. Дуже важливо. Те, як кого він призначив на чолі цього з'їзду, не знаючи абсолютно Скоропадського, одностайно проголосували, що саме очільник корпусу української армії УНР очолить козацький з'їзд. І оце козацьке військо. Крім того, Острениця робить надзвичайно цікавий політичний хід, коли почесним головою цього військового з'їзду пропонує обрати професора Грушевського у такий спосіб, намагаючись вибити соціалістичний ґрунт з-під ніг Винниченка, аби перетягувати на свій національний ґрунт дуже пасіонарну постать. Михайла Грушевського, яка, звісно, у тодішніх колах мала виняткову опінію. Тобто, як бачимо, Острінець був неабияким стратегом. Він робив ставку винятково на Гетьманові-Скоропадському, як людини несоціалістичних переконань і поглядів. І разом з тим він намагався вплинути на Грушевського, відірвавши його від цієї соціалістичної парадигми, що, в принципі, було абсолютно нереально, бо Грушевський – це окрема тема. Отже... Що ж, шановне панство, ми маємо далі. Далі стається дуже цікава подія у житті полтавця Остряниці і одночасно у житті гетьмана Скоропадського, Павла Скоропадського. Ми з вами не зробили студії окремої про Павла Скоропадського, можливо зробимо, але ви можете на дозвіллі подивитися велич особистості. Там йдеться про гетьмана Скоропадського. Отже, вони змушені були зустрітися, тому що їхнє бажання мати, скажімо, Україну монархічного складу держави, було спільним і їх обох надихало. Це сталося 10 жовтня 1917 році в Києві в приміщенні Генерального секретаріату Центральної Ради, коли вони обоє зустрілися. Це згадував і сам потім Скоропадський у дуже цікавий спосіб. Можливо, я до цього спогаду потім і дійду у нашій загальній бесіді. Від того часу Діяльність полтавця Остряниці і діяльність Скоропадського невідлучна, зокрема до події, яка сталася 29 квітня 1918 року, до так званого, як часом історики кажуть, перевороту, який стався в часи наших революційно-визвольних змагань. Отже, конфлікт. Остряниці Полтавця із тодішньою Центральною Радою був абсолютно неминучий, тому що ідейні переконання Полтавця і представників Центральної Ради, її очільників були діаметрально протилежні. Він мав націоналістичні позиції, він мав соціалістичні позиції. І, власне, тоді, коли Центральна Рада через створення свого департаменту, що називався «Департамент вільного козацтва», Призначає керівника за своїм світоглядом соціал-демократом. Я можу собі уявити, який шок від цього був в полтавця Остряниці, коли він за своїми переконаннями є націоналістом. А тут якийсь ездек береться керувати тим, що цей Острениця лиліє в собі формував і творив і, зрештою, започаткував організаційно на своєму з'їзді. Тому цілком логічно це призвело до воєнних сутичок між вільними козаками на чолі умовно зі Скоропадським, а реально на чолі із Остряницею і армією УНР. Козаки дали належну відсіч унрівцям, так, і навпаки наголосили на тому, що якщо ще раз таке повториться, то вільні козаки підуть на Київ і візьмуть цей Київ. У листопаді-грудні 1917 року генерал Скоропадський на одному із фронтів, здається, Правобережному фронті, Здобув чималі перемоги. Це створювало можливості для того, щоб захопити владу і вибити її з-під рук з більшовичених соціал-демократів. Вони завжди такими були, особливо в питаннях землі, в питаннях ставлення до нації, культури, мови і так далі. І організувати таким способом перехід влади в їхні руки. Полтавець абсолютно цей принцип підтримував і надихав на це Скоропадського. І коли зрештою вже все було готове для того, щоби ще ще в 17-му році, на початку 18-го перебирати владу в руки, Скоропадський відмовляється від цього. Якщо уважно читати його спогади, то Скоропадський каже про те так, що я тоді від цього відмовився, тому що я знав, що мене звинуватить, що я завів німців в Україну. А я ніколи не був гармонофілом, я ніколи не був антантофілом, і я ніколи не був усмоскофілом. Я завжди любив свою батьківщину Україну, бо я українець. Тоді Скоропадський відмовляється від цього кроку, який протежував Остряниця. Але зрештою до цього кроку вони... Це, це світова курва масштабу неймовірного Екатеріна ІІ і закріпачила наше селянство. Тобто і в особі Полтавця, і в основі Скоропадського ми бачимо людей, які повертали нас до колиски нашої історії і до наших правдивих світоглядових переконань, які зрештою забезпечують тяглість українського роду. З гетьманату 1918, за гетьманату 1918 року, Полтавець Остряниця стає генеральним писаром канцелярії Гетьмана Скоропадського. У своїх спогадах, до речі, що для нас дуже важливо, Євген Коновалець, а ми з вами сьогодні спілкуємося у рік Євгена Коновалця, як це проголошено Львівською обласною радою, і ми з вами обов'язково зробимо під червень студію про Євгена Коновальця. Євген Коновалець також залишає свій штрих до спогадів про е, дуже цікаву постать Полтавця Остряниці. Що він каже? Що під час переговорів Остряниці з німецьким командуванням у листопаді 18-го року полтавець Остряниця за наказом гетьмана без успіху, на жаль, намагався налагодити контакти з повстанськими військами директорії, залучити їх на бік е е Скоропадського. На жаль, не вдалося цього зробити. Наприкінці 20-го року року, коли ми програли наші національно-визвольні змагання, і Остриниця полтавець каже, що ми їх програли власне, через те, що мали соціалістичну Центральну Раду, яка бавилася тоді демократизм, коли треба було демонструвати винятково національну диктатуру, і про цю національну диктатуру говорив його величність свого часу ще Тютюнник. Отже, Остриниця опиняється, звісно, що за кордоном. Іншого шляху в людей такого світогляду не було. Це було було наприкінці 1920 року, а вже у січні 23 року в Мюнхені полтавець Остріниця засновує Українське національне козацьке товариство. Тобто, ми звикли до того, що існує організація українських націоналістів як безсумнівна права сила. Як бачимо, була ще одна права сила, яку очолював Остриниця Українське національне козацьке. Товариство. І на екран ми вам виведемо зараз цитату, яка свідчить про погляди Остряниці Полтавця на цю пору. Установлення національної диктатури, це він пише в статуті своєї організації, опертої на національне козацьке військо, створене на його історичних традиціях, поза як під час відбудови української держави та до настановлення українським козацьким народом конечних форм державності, це є єдина форма, яка відповідатиме національним завданням в розумінні розвою культури і могутності та повної охорони від спроб наших ворогів, вдруге, підбити Україну під себе. Ось це відповідь Партновим і каким-то едікам, чим керувався у своїх поглядах полтавець Остряниця. Ще дуже цікава річ, ми також, можливо, покажемо її зараз на екрані, що товариство, це, яке він створив, вважало за необхідне націоналізацію всіх, наявних в Україні банків та капіталістичних підприємств котрі, цитую, знаходяться в руках жидів. Прекрасне рішення, націоналізація всіх існуючих в Україні банків. Я не буду вже вдаватися в економічну програму, яка безперечно принесла б благо Україні, якщо би такі, як Полтавець, були українською владою, але на це вже нема ніякої ради. Отже, в 1935 році в Мюнхені, і це, можливо, почався період його помилок, панове. Період його помилок починається з 1926 року, коли коли убито Петлюру, і коли Полтавець Остерниця проголошує себе єдиним вождем українського народу і самочинним гетьманом. Саме тоді від нього відвертаються українські козаки, розуміючи, що людина поводить себе неадекватно. І останній його проєкт – це 1935 рік, коли він в Мюнхені створює український національний козацький рух, що виникає після розпуску його першої організації. Він схиляється до поглядів е, націонал-соціалістичних, він уважно вивчає італійський фашизм з єдиною метою, аби знайти ідеологію, яка би протистояла в цей час демократії, що призвела до повної, абсолютної деморалізації, ця демократія призвела, і врешті до створення радянського терористичного режиму і краху України як держави. І останнє, шановне панство, що ви зможете прочитати у нас на екрані. Це цитата від Остряниці Полтавця. Цитата, у чому полягає власне призначення козака. Козак все мусить бути на варті. І в кожну хвилину, і на всякому місці люто боротися за нашу батьківщину. Ось такий шлях Полтавця-Остряниці. І ось така моя відповідь Едіку і, і Партнову. Українцям належить їхня історія, а чужинцям – зась. До нашої історії. Слава Україні! Героям слава!